Tervehdys, ja kielellinen saavutettavuus koulutuksesta. Olen koulutussuunnittelija Karolina Miettinen ja keskustelen tässä lehtori Outi Kuvajan kanssa kuvailuopintojaksosta. Outi, kuka tai missä tarvitaan kuvailua? Perinteisesti ehkä ajatellaan, että kuvailua tarvitsevat henkilöt, joilla on rajoitteita näössä tai henkilöt, jotka ovat sokeita. Heidän lisäkseen kuvailua tarvitsevat kaikki ne henkilöt, jotka toimivat yhdessä heidän kanssaan arkielämän tilanteissa, työssä, harrastuksissa, opinnoissa ja niin edelleen. Ne henkilöt voivat olla perheenjäseniä, lääkäreitä, opettajia, ää, avustajia. Ja lisäksi sitten kuvailua tarvitaan ihan vaikkapa terveydenhuollon tilanteissa, joissa jos vaikka verinäytettä otetaan potilaalta, niin yleensä verinäytteen ottaja hyvinkin tarkasti kertoo ja kuvailee koko ajan sille potilaalle, mitä tapahtuu, jotta potilas on tietoinen ja kokee olonsa siinä tilanteessa turvalliseksi. No, miksi kuvailu on sitten tärkeää? No, äsken mainitsemani turvallisuuden tunteen lisäksi esimerkiksi sokeille henkilöille, kuvailu antaa valtavan paljon informaatiota ympäristöstä. Kuvailun avulla voidaan välittää tietoa fyysisestä ympäristöstä ja sosiaalisesta ympäristöstä ja kaikista muutoksista, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Ja tämän kuvailun ansiosta sokean henkilön osallisuus ja omatoimisuus, tiedonsaanti ja tasa-arvoisuus yhteiskunnassa ja elämässä paranee. Meillä on tämmöinen viiden opintopisteen laajuinen kuvailu, opintojakso, niin millaisesta opintojaksosta on kyse? Opintojaksolla on lähiopetusta sekä verkkoyhteyksillä, että sitten ihan fyysisesti paikan päällä Helsingissä Haagassa. Tämän opetuksen lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisiä tehtäviä. Opintoihin kuuluu ihan tämmöistä teoriatietoa siitä, miten kuvailua määritellään, ja millaisia piirteitä kuvailussa on, minkälaisin menetelmin esimerkiksi sanallisesti voi kuvata, tai liikkeellä voi kuvailla tai keholle voi kuvailla. Mutta sitten myös ihan harjoitellaan erilaisia kuvailutilanteita, fyysisen ympäristön kuvailua, sosiaalisen ympäristön kuvailua, henkilöiden kuvailua, tilojen kuvailua ja toiminnan kuvailua. Ja lisäksi opetellaan tuottamaan Tällaisia vaihtoehtoisia tekstejä, alt-tekstejä, erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin, joissa on kuvia, jotta nämä kuvat ovat kaikille saavutettavia. Kiitos. Kylläpä mielenkiintoinen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä.